Вночі 23 вересня російські війська в Котра запустили ракети С-300 по Миколаєву. Перший приліт в офісну будівлю. Ракета пробила дах та перекриття з 7 по 5 поверх. На момент вибуху всередині перебував охоронець. Чоловік не постраждав. Тахраник жив, здоров, він просто йшов додому, у нього стрес. Він сидів, дивив телевізор вночі, Був він накрився одягом, і, ймовірно, його скоріше, спасло та сховав. Тому що Могло посечити ну, А осколками, але так, все нормально. Офіси ціле, дійсно, пробила три етажа, все там внутрі я піднімався, офіси все в нормальному стані, мебель, все ціле. Вона через верх пробила до п'ятого етажа, там навіть лопнув п'ятий етаж. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки навпроти офісного центру. В приміщеннях повилітали вікна. Рвануло і ми рванули в коридори. <сіплях> стекла посипались. Двірі з двох сторон, з двора і відсути, з вулиці, у дворі вилетіли взагалі двері. Другий потужний вибух пролунав за декілька хвилин, розповідають місцеві жителі. Ракета розірвалась на проїжджій частині. Суттєво пошкоджені приватні будинки, які знаходяться в кількох метрах від місця прильоту. Лучно, лячно лясно і опасно. А? А які пошкодження у вас у будинку, окрім вікон розбитих? Ну, потолок просіли, полопалися, двері всі повиривали, вон окна повинокали, кришло. Куда халася, щоб ми знали, що ще один, один буде. Перший був прильот вон, в кристалі, а потім вже сьогодні. Внаслідок вибуху в будинках знесло дах та покрівлю, вилетіли вікна та двері. Зять Тетяни був вдома під час прильоту. Жінка розповідає, він ледь залишився живий. Він сидів, курив і тут падає вікно. Він тікає, єлі-єлі секунди вспів відбігти. Це вікно впало в скуки на його. Він успів вибігти у двір, в двірі посипало всі осколки. Все. Та багато все. Вон, вікна, вікна всі повністю. Криша, вікна, потолки. Все, все, все повреждено. Нема цілого нічого. Вирва на місці потрапляння другої ракети заповнилися водою через пошкодження лінії міського водопроводу. Комунальники від самого ранку проводять ремонтні роботи, також лагодять і мережі електропостачання. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.